No tytöillä koulu menee tosi hyvin. Maija sai äikankokeesta ysi puol ja hissan esitelmästä ysi miikan. Onervalla taas oli matikan koe ja sai siitä ysin, enkun sanakokeesta tuli viime viikolla täys kymppi. kyllä ollut noin hyvä koulussa matikka oli aina joku kutone, kielet meni vähän paremmin. Kohtaan talvilomaa Silloin ei kyllä katsotakaan koulukirjoihin päin, vaan ollaan vaan ja tehdään mitä mieleen juolahtaa. No tytöillä koulu menee tosi hyvin. Maija sai aikankokesta ysi puol ja hissan esitelmästä ysi miikan. Onervalla taas oli matikan koe ja sai siitä ysin. Enkun sanakokeesta tuli viime viikolla täys kymppi. Iten kyllä ollut noin hyvä koulussa. Matikka oli aina joku kutone. Kielet meni vähän paremmin. Kohtaan talviloma ja silloin ei kyllä katsotakaan koulukirjoihin päin, vaan ollaan vaan ja tehdään mitä mieleen juolahtaa.